شو بشع لما تكوني عم بتحاولي تشفي حالك بحالك من مشاكل الدنيا وما حدا عارف فيكي ولا حدا حاسس بمعاناتك وكل يوم عم بمر عليك كانه سنه عم تسهري كل يوم على تنهدات صوتك انت وعم تبكي لانه ما عندك طريقه ترتاحي فيها غير هيك وشو كبير المجهود اللي عم تعطيه لتبيني قدام الناس انك قويه وانك عايشي بألف خير الله يكون معك ويصبرك وطالما الله دايما بقلبك صعب حينتهي ورح يبعتلك اللي يرضيك ويسعدك ويناسيك هموم سنين كنت عم تهشيها وانتي عم تتعذبي